sok szeretettel köszöntök mindenkit, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem nem bántó senki számára, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül, kezdjünk is hozzá mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal csodás világban élünk még a technikát is elrontják, a lentiek, nem a fentiek, a lentiek ugye mit jelent az hogy fentiek lentiek? na most én 1987 óta foglalkozok emberekkel, 91-től dolgozom csapatban 91-től szervezek embereket, 93-tól van saját szervezésű csapatom azóta van saját szervezésű csapatom, több tízezer emberrel dolgoztam személyesen együtt, közvetlenül vagy közvetve és több százezer embernek vittünk el valami életjobbító lehetőséget, ezért mondom ezt mert ezáltal van egy kis tapasztalatom az emberek működésével kapcsolatban és a következőt szeretném ezzel kapcsolatban mondani hogy azt tapasztaltam hogy annak idején ugye nem tudtam azt hogy mennyit számít egy ember életében hogyha van hite, én azt gondoltam ugye a múltban hogy az a fontos hogy az embernek legyen célja, mert nekem ezt mindig ezt tanították a 90-es években az elején, 90-es évek elején hogy legyen célja és akkor lesz eredményes igazán hogyha lesz célja, na ez valamennyire igaz mert annak idején amikor még a hitem az más szintű volt mint most de voltak céljaim és ugye talán abban különböztetett meg a sikerességben a többi embertől tehát azért lettem talán az átlagnál eredményesebb, sikeresebb mert én a céljaimban is hittem de a céljaimban ugye a célok azok mindig anyagi természetűek voltak vagy valamilyen szinten kapcsolódott az anyaghoz és hát de az anyagi természetű céljaimban is hittem, ami azt jelenti, hogy miben hittem, tehát olyan természetű anyagi céljaim voltak, ami az emberek javát szolgálhatta de anyagi dolgokban. Tehát gondoljátok végig olyanban voltunk piacvezetők a múltban, ami abban segített, az embereknek hogy több pénzük legyen de szó szerint értsd ezt adókedvezmény véget tudták elérni hogy több pénzük legyen ezáltal lettünk piacvezetők két területen is ugye a 90-es években meg a 2000-es években tehát mind a két alkalommal de azért mert olyan dologban hittem mivel az egésznek ugye én, volt a vezet, én voltam a vezetője, olyan dolgokba hittem ami plusz pénzt jelentett az emberek számára, de a pénz az anyag tehát ugye akkor megtapasztaltam azt hogyha olyan célja van az embernek tehát konkrétan akár nekem vagy úgy is lehetne mondani hogy nekünk ami anyagi szempontból az emberek javát szolgálja az valamennyire jó tehát az már egy jó kategória és abban eredményeket lehet elérni csak én azt láttam hogy amikor eredményesek lettünk az anyagi téren akkor elkezdtünk pénzügyi érdekeket sérteni méghozzá kőkeményen tehát az anyagi világban én azt látom hogyha kiemelkedő eredményt érsz el és nem ö, vagy eléggé hosszú nyelvű és nem tudsz embereknek eléggé nyalni, így van és, és nem tartozol a hatalmi körbe akkor tuti hogy anyagi érdekeket fog sérteni és ez nem csak a pénzügyi világban van így hiszen én tapasztaltam azt is hogy például valamilyen bolthálózata volt egy ismerősnek érted és azon a környéken abban a bolthálózatban neki volt a legtöbb boltja tehát abban a típusú üzletákban neki volt a legtöbb boltja és megkeresték a hatalomból hogy vagy eladja vagy tönkreteszik ugye nekem is a pénzügyi területen mikor pénzintézet vezető voltam ugyanez volt annak idején nekem nem mondták azt hogy tönkretesznek így nyíltan hanem egyszerűen azt mondták hogy adjam el és én mondtam hogy nem és mert nem eladó és addig mondták hogy adjam el míg én azt mondtam hogy nem, végig azt mondtam hogy nem eladó míg el nem érték azt hogy tönkre tegyék magát a pénzintézetet és lényeg az hogy tehát ez nem csak a pénzügyi területen tapasztaltam én ezt hanem mások is megtapasztalták amiről ugye nekem beszámoltak már ebben a században hogy más területen nem pénzügyi területen tehát egyszerűen bolthálózatban ha nem adta el akkor fogták és tönkretették illetve kénytelen volt eladni hogy ne tegyék tönkre világos ez? tehát egy olyan világban élünk ahol kiemelkedő eredményt az anyagi világban csak akkor tudsz ten, csinálni hogyha mondom jó hosszú nyelved van lehetőleg gumigerinced érted és a hatalomhoz tartozó embereknek lefeküdsz szó szerint szó szerint lefeküdsz, tehát ez, mondhatnánk azt hogy ez az újkori maffia mert a régi kori maffia az az volt hogy a boltoknak tejelni kellett tudod a maffia részére, most, most nem tejelni kell, hanem elveszik, kész ha nem, ha nem veszik el akkor pedig az van hogy, hogy gyakorlatilag padlóra küldik, így van tehát nekem is megpróbálták egyébként elvenni csak én áthelyeztem abból az embereket egy másik pénzintézetbe és ezért inkább fogták és felszámolták azt a pénzintézetet szóval lényeg az hogy nekem nem tudták átvenni mert fogtam és mondom kifogyasztottam az embereket a pénzintézetből tehát mondhatni azt hogy hogy a káposztas is megmaradt, meg a kecs, kecs, Nem, a káposztas sem maradt, meg a, meg a kecskék se jártak Én jól. Érted? Jó, szóval, tehát ez ilyen faramúci dolog lett az egész, de az emberek végül jól jártak, mert több pénzhez jutottak, jócskán, mint amire számítottak. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hogy ugye megtapasztaltam azt, hogy mennyire fontos, hogy az embernek legyen hite például ugye az imént említettem, hogy akkor amikor pénzügyi vagy anyagi világhoz tartozó dolgokkal foglalkozik az ember akkor is mennyire fontos, hogy legyen hite na most a XXI. századtól meg megtapasztaltam, hogy nem ez a legfontosabb, hogy anyag hanem megtapasztaltam azt, hogy az a legfontosabb, hogy két dolog lett a legfontosabb ez igaz, hogy nekem a 20. században is az fontos volt, hogy olyat nyújtani az embereknek amivel az embereknek jót teszünk, amivel az emberek javát szolgáljuk tehát ugye ez megmaradt, hogy fontos, hogy olyan dologgal foglalkozzon az ember amivel emberek javát szolgálja, de van még egy dolog ami ehhez hozzájött és ez pedig az, hogy az ember olyan dolgot nyújtson az embereknek, ami ez maximálisan a jóistennek, a teremtőnek, vagy teremtőknek, fentieknek kinek hogyan jobban tetszik ez a dolog, ez létfontosságú. Tehát a fentieknek legalább annyira fontos, mint az emberek érted? tehát rájöttem arra hogyha az ember olyan dologgal foglalkozik ami ami nem csak az embereknek fontos hanem a fentieknek is nagyon fontos akkor még inkább segítve van az a tevékenység amit az ember csinál miért? mert lényeg az hogyha az ember olyannal foglalkozik ami ami a fentieknek is fontos, és nem csak az embereknek, akkor, akkor még inkább másként működnek a dolgok, pozitívabban természetesen, mint hogyha csak az anyaggal foglalkozik. Mert az anyaggal egy gond van, hogy az anyagi támogatottság az nem fenti támogatottság az anyagi támogatottság az egy tehát a hogy hívják a szex csakrát? gyökércsakra nem jutott eszembe a neve, az anyag a gyökércsakrához kapcsolódik tehát ami azt jelenti hogy egy alsóbb energia az anyag, na most tehát a gyökércsakrához kapcsolódik az anyag tehát a, az anyag és a szexualitás az akármilyen hihetetlen az körülbelül azonos energia mert mind a kettő a gyökércsakrához kapcsolódik a, ugye a szellemi dolgok meg a korona csakrához kapcsolódnak gondoljátok végig az mennyivel feljebb van mint a gyökér csak rád érted? De bár valaki, ne, valaki ezt a kettőt összekeveri tudod hát, tehát olyan a, itt lent mintha itt lenne vagy ott lent mintha ott lenne érted? szóval lényeg, lényeg az hogy, hogy nem a fejével gondolkodik hanem a nemi szervével tehát sokan ilyenek beleértve már nem csak a férfiakat, hanem a hölgyeket is sokan, sokan ilyenek. Tehát ami azt jelenti, hogy egy alantosabb dolog, a, akármilyen hihetetlen, alantosabb dolog az anyag, mint a szellemiség. Na most ennek következtében, hogy egy alantosabb dolog az anyagi dolgokat, többek közt a szexet is, támogathatják olyan lények amely nem eléggé pozitívak tehát nem fentiek nem tudom elég világos voltam, az mit jelent? a világban rengeteg fajta energiájú entitás létezik mondhatod azt hogy istenek, mondhatod azt hogy földönkívüliek de azért nem jó a földönkívüli megnevezés mert a földben is vannak energialények méghozzá alacsony entitású alacsony energiaszinten lévő lények energialények amelyek testet is tudnak ölteni ha akarnak de Energia lényekről van szó egyébként, te is egy energia lény vagy, csak emberi testbe vagy bújtatva, és a lelked maga az energia lény. Na most, ha ezt tovább nézzük ezt a dolgot, az a legfőbb probléma, hogy rengeteg olyan entitás, tehát energia lény, értelmes energia lény létezik a világegyetemben, amely különböző, frekvencián rezeg, ami azt jelenti hogy az egész alacsony frekvenciától kiindulva az egész magas frekvenciáig találhatók energialény csoportok a világegyetemben és ezen a Földön az elmúlt évmilliárdokban mindenféle energialények megfordultak, azt mondja hogy a 13. századig Gyakorlatilag átjáróház volt a Föld. Tehát jöttek, mentek szabadon a különböző energialények. Oké? Okay? Ez azt jelenti, hogy jöhettek, mint energialények is, és jöhettek testbe bújva is. Ha testbe bújva jöttek, akkor természetesen kellett, hordozó eszköz is ami elhozta őket, energialényként nem kell hordozó eszköz, energia lényként, ha nincs korlátozva akkor szabadon áramol közlekedhetnek az univerzumba de ha korlátozva van mint például a bolygón körül van korlátozás tehát itt emiatt a korlátozás miatt nem jöhetnek mehetnek az energialények csak kontroll útján tehát hogyha tehát gyakorlatilag kontroll és beengedik vagy nem engedik itt ez a kérdés, de akik itt benn vannak azok bent vannak és a Földön sajnos vannak energialények értelmes, az embernél értelmesebb energialények akik igen alacsony rezgésűek de olyan energialények is maradtak itt akik magasabb rezgésűek de nem azonos rezgésűek a teremtővel a teremtő a legmagasabb rezgésű lény a világegyetemben és a teremtőnek van olyan csapata saját csapata társadalma mondhatjuk azt akik azt az energiát követik ami a teremtői energia és a mi gazdáink szó szerint gazdáink akik most uralják a naprendszert azok a teremtőt követő energialények, világos ez? na most de mint az említettem az imént rengeteg olyan rengeteg olyan társadalom, energialény társadalom van a világegyetemben, ennek utána tudsz nézni egyébként amely különböző energiaszinten helyezkednek el és saját társadalmat alkotnak függetlenül a teremtőtől mi se vagyunk közvetlen kapcsolatba a teremtővel hanem az ezeken az energia keresztül akik birtokolnak minket, mit jelent az hogy birtokolnak minket? szó szerint ez azt jelenti hogy az emberi lény nem született volna ide alapban bolygóra tehát te nem születtél volna ha ők nem segítkezték, segítkeztek volna abban hogy te ide szüles, világos ez? egyébként ezekben a dolgokban nem kell hinned nekem, nekem, nekem tök mindegy hogy te mit, miben hiszel, gondold végig melyik a logikusabb, gondold végig hogy melyik az amelyik számodra szimpatikusabb, melyik az ami számodra szerethetőbb, melyik az ami számodra sokkal, de sokkal jobban elfogadható az hogy te egy ilyen típusú társadalom része vagy mint amit most elmondom vagy azt amit tanultál az iskolában vagy esetleg a vallásokban, engem nem érdekel megmondom őszintén hogy te mit tanultál az iskolában vagy mit tanultál a vallásokban, én tudok amit tudok, miért? mert van nekem olyan kapcsolatom a fentiekkel, az égiekkel, akik az információt átadják számomra, na most akkor menjünk tovább tehát mivel különböző entitások vannak ez azt jelenti hogy különböző szintű társadalmak energialény társadalmak vannak a világegyetemben annak vannak itt maradékai a bolygón, sőt mivel energialényekről van szó és mivel sokkal nagyobb tudású energialényekről van szó mint az ember az ember is nagy tudású lenne hogyha nem vennék el mindig a tudását minden leszületés előtt, nem is ez a lényeg majd akkor mikor visszakerülsz visszakapod az összes tudásodat de az, ahhoz még azért egy kicsit tenned kell hogy ez bekövetkezzen de nem is ez a lényeg hanem az a lényeg hogy képzeljétek el ez úgy működik hogy mondjuk van egy társadalom mit tudom én valamelyik naprendszerbe, valahol mit tudom én sok-sok fényévre és ha az a azok közül ilyen nagy tudású energialények voltak itt a bolygón, akár egy is, az mentális kapcsolatot, valamilyen szintű mentális kapcsolatot tud fenntartani a bolygón lévő energiákkal. Oppá. Ami azt jelenti, hogy tud esetlegesen befolyásolni, embereket akár több fényévről, érted? na most ez lehet hogy hihetetlen, engem nem érdekel hogy te mit hiszel mondom én tudom hogy hogy van de az biztos hogy ezen a bolygón mindenféle energiatartományú entitás megfordult itt az évmilliók során és aki energiát akar kapni az fenntart jelenleg kapcsolatot az emberekkel amiről az emberek nem feltétlenül tudnak most mondok példát az egyik legismertebb ilyen energia lényt úgy hívnak aki testet is öltött a bolygón hogy jehova oké? Okay? Jehovára sokan azt gondolják, hogy az a Teremtő Isten. Hát a nagy büdös ménküt azt. A Jehova, a Jehova az egy olyan energialény, mint te saját magad, ha testedet leszámítod. Csak ő neki nincs elvéve a tudása, amióta a teremtő létrehozta. Neked mikor a teremtő létrehozott. Ugye, egy ideig működhettél szabadon, de mióta itt vagy a Földön nem vagy szabad na szóval lényeg az hogy ez a Jehova vagy Jahve, kinek jobban tetszik ez itt volt mikor elsősorban Mózes idejében ha valaki ismeri valamennyire a Bibliát akkor Én. tudja hogy ez hány ezer évvel ezelőtt volt Mózes idejében és akkor ugye itt elindított egy hitet azért mondom, nem vallást mondok mert ő egy hitet indított el a benne hitet hogy higgyenek bizonyos emberek benne ez a hit azóta is fennáll és minél többen hisznek egy ilyen energialényben, egy ilyen entitásban, akárhol van a bolygón, mert ő nincs jelen a bolygón, ő elment innen de a hitünk révén energiát adunk neki és az azt jelenti hogy erőt adunk neki, ez olyan mint mikor neked rossz állapotod van és bemész egy olyan társaságba ahol jó állapotú emberek vannak és energiát kapsz azoktól a jó állapotú emberektől és ezáltal neked erőteljesebb leszel, energikusabb leszel, stb. stb. na ők ezt meg tudják csinálni akár sok fényévnyire is. világos ez? nem kell ahhoz nekik jelen lenni és így működik például a síva is oké? Okay. ő sincs jelen akkor mit tudom én még kik, mindegy, sokan így működnek, jó? de lényeg az hogy hogy tudnak ők működni? Tehát úgy, hogy ők leváltak, önállóak lettek a teremtőtől. Érted? Önállósodtak a teremtőtől, ami azt jelenti, hogy nem tolják a teremtő szekerét. Sőt vannak köztük olyanok is, akik ellentétesek nézeteket vallanak a teremtőhoz képest na most és elsősorban hogyan tudnak energiát nyelni, nyerni? nagyon egyszerű hogy azt segítik mivel alacsony entitások, alacsony energiájú entitásokról van szó, azt segítik hogyha egy ember például vannak annyira alacsony entitások akik azt segítik hogy mondjuk másokat elnyomjon és ha másokat elnyom akkor például anyagiakkal jutalmazzák világos ez? akár olyan szintig hogy gyilkoljon érted? nézzétek meg a földön hány olyan bérgyilkos van mondjuk aki sokkal jobb anyagi körülmények között él mint mondjuk te világos ez? de ha valaki gyilkos az nem lesz boldog sose, világos ez? tehát én még boldog gyilkos katonát sem láttam életemben meg nem is hallottam róla tehát a, a lélek az a gyilkolástól nem érzi jól magát, érted ősz? szóval lényeg az hogy lehet tehát az a baj, nem lehet hanem az a baj az anyagi célokkal hogy mi van hogyha azt a célt amiben te hiszel és anyagi természetű és ez neked működik is és segít, azt érzed hogy kapsz támogatást arra bár sok ember azt gondolja hogy minden saját magától függ és ő nem kap támogatást mert akkor egóval rendelkezik hogy azt gondolja hogy ő a szupermen és mi van akkor hogyha azt a támogatást azt a segítséget azt olyan entitástól kapod amely téged csak kihasznál és ezzel nyer ő energiát. Tehát azt jó, ha tudod, hogy a világegyetemben kicsit hasonlatos a működés, mint itt a Földön, ami azt jelenti, hogy ami kicsiben, az nagyban, ugye ismeritek ezt a mondást, vagyis arról szól a történet, hogy a térből hat, nem, a, igen, a térből teret, nyerni, érted? tehát a térből minél több teret nyerni érted? miről szólt a történelem? a földön minél többet, több földet elfoglalni, nem? hát az univerzum az nem elsősorban a földről szól meg nem elsősorban bolygókról szól meg csillagokról hanem megnézed az univerzum nagy része az tér, amiben van anyag, amiben van nap vagy naprendszer azon belül bolygók stb. stb. de megnézed például a naprendszert, térfogatát hát annak a nagyon nagy része az nem anyag tehát ugye arról szól a történet az univerzumban hogy az univerzumból teret nyerni világos ez? másodszorban mivel már nincs lélekteremtés lelkeket megszerezni mert minél több a lélek és minél képzettek a lelkek annál nagyobb esély van arra hogy még több teret nyerjenek a térből világos ez? nem tudom mennyire világos oké? Okay. kicsiben is ez így működik, hát ha megnézed itt van a világunk és azt látod hogy, hogy mit tudom én miért robbant ki ez a háború? mert a nyugat beleértve elsősorban Amerikát teret akart nyerni, földet, területet akart nyerni és Ukrajnát be akarta kebelezni az oroszok meg egy ilyet bemutattak, oké? Okay? és most azért van háború mert az orosznak szomszédja és lépett, világos ez? és lépett a saját érdekében, világos ez? tehát ő már évek óta mondja hogy ne telepítsenek a határaihoz rakétákat évek óta mondja, évek óta mondja hogy ne akarják hogy Ukrajna az NATO meg eu ország legyen, évek óta mondja és azt is, arra is figyelmeztette a nyugatot hogyha tovább csinálják ezt akkor lépni fog és lépett, tehát nehogy valaki azt higgye hogy ez most indult, évek óta mondják ezeket az oroszok hogy ne csináljanak ilyet, ne telepítsenek a határaihoz rakétát mert ő sem telepít, ne telepítsen, hát most gondoljátok végig mekkora rum, ramazurit csináltak a, az amerikaiak mikor az oroszok Kubába akartak vinni rakétát óriási cirkus, most az amerikaiak mekkora cirkus csináltak belőle, most nincs csodálkoznak mikor az ő határához telepítgetnek rakétákat meg az ő határvidékét akarták NATO országá tenni, határvidék azt jelenti Ukrajna, az ő határvidékét akarták NATO országá tenni, hát persze hogy lép? hát ez természetes dolog ha te lettél volna Putyi helyébe te is léptél volna, világos ez? hát egyszerűen kénytelen lettél volna lépni mert láttad volna hogy a te területi épséged a te szuverenitásod Oroszország szuverenitása függettől a kérdéstől, érted? hát te is léptél volna, nyilvánvaló, oké? Okay? na most és ugye mi a, mit lehet ilyenkor lépni? hát gyakorlatilag belekényszerítették őt ebbe az összeütközésbe, csatába, háborúba stb. minek nevezzük, jó? na mindegy, visszatérve tehát rájöttem arra ugye meg információnként megkaptam hogy rengeteg ilyen entitás van és ami az anyagra ad támogatást, ott oda kell figyelni hogy az milyen entitás küldi világos ez? tehát főleg ugye olyan embereket lehet befolyásolni a különböző nem pozitív entitásoknak akik nagyon anyagi centrikusak tehát nagyon az anyagi világ rabjai és, és ezt meg is csinálják természetesen ami azt jelenti hogy ha olyan dolgokat csinál ami az anyaggal kapcsolatos már pedig a gazdagodás tudod mit jelent? hogy másoknak annyival kevesebb lesz tehát az anyagi javak az azt jelenti hogyha a te kezedben több anyagi java, jó. jó javak vannak akkor mások kezében annyival kevesebb lesznek, világos ez? tehát nem a semmiből nem lehet anyagi javakat teremteni érthető ez? tehát az anyagi javak azt jelenti hogy a elvileg a semmiből lehet anyagi javakat teremteni, tudod hogy ezt megcsinálták? hogy fogják kivisznek mondjuk innen valakit nyugatra tanulni mondjuk USA-ba egy egyetemre úgyhogy szegény. és öt év múlva úgy jön vissza hogy van egy bankkártyája amit tele van lóvéval érted? tehát virtuálisan ráraktak, csináltak nem virtuálisan, csináltak neki pár száz forintba átszámítva tehát mondjuk pár dollárért csináltak neki egy mágneskártyát oké? Okay, egy plexit, plexitből és az egy bankkal összeköttetésben van és virtuálisan elhelyeztek neki nem kis összeget, oké? Okay. ezt meg lehet csinálni és amikor ő lehív róla pénzt nyilván egyszer nem tudja lehívni részt úgy van megoldva hogy részletekben lehessen lehívni, lehív róla pénzt akkor pénzt ki tud venni, világos ez? tehát ma a pénz mögött nincs effektíve aranyfedezet hanem azt mondják hogy a termék a fedezet tehát például a állítólag a dollárt az petrodollárnak hívják mert az olaj a fedezete ezért robbant ki az iraki háború mert Irak nem dollárban akarta az olajat eladni nem dollárban akart kereskedni az olajon hanem eurón eurón és fogták és gyorsan kiiktatták ugye a, az iraki elnököt meg az egész pereputját úgy ahogy volt meg a hatalmon lévőket és visszaállt a rend oké? Okay. tudod mit? miben fog nagyot szopni az amerikai hatalom ha az oroszok és a kínaiak fogják és összefognak és csinálnak egy közös nem egy közös aranyfedezetű aranyfedezetű pénzt egy közös pénzt még nincs hivatalosan nincs kín. Van, egy, van, már régóta vannak ilyen tárgyalások, méghozzá ugye azt mondja, hogy a, a, azt mondja, hogy Oroszország, Kína, Irak, nem Irak, bocsánat, Irán, Irán, azt mondja Dél-Afrika, Brazília és India között, így van, van ilyen tárgyalás, BRICS, BRICS országok, és uh, ugye a C az a China, a az S az a Dél-Afrika azt hiszem Igen. azt mondja, a, a, a B az a Brazília, a így az erre a Ruszki, a Brisk meg a India, nem az Irán, nem az Irán, nem nem az, én, én Iránra emlékezem, nem az, nem az Irán, nem, nem India. Az India. Az én, az Na mindegy, lényeg az, lényeg az hogy én Iránra emlékszem, na mindegy, nem, nem Indiára, tehát Irán, és, de nincs meg, az, nincs meg az, hogy ezt megcsinálják, de ha, ha tovább feszíti a hurt az USA, akkor meg fogják csinálni meg fogják csinálni és onnantól kezdve akkor elveszíti a világ uralmi helyzetét a dollár, ami, ami most azért működik még az USA Tényleg azért működik még az USA, mert a dollár a világuralmi pénz. És mindent a dollárhoz viszonyítanak, még az aranyat is a dollárhoz viszonyítják. És ezáltal ugye elveszíteni az Amerika, elveszíteni azonnal a, a világuralmi pozícióját, hogyha már, és ugye ha, nem lehet, nem, ha már elkezdenének más fontos valutával kereskedni mert ugye én erre úgy hallottam hogy ezért van az hogy vásárolják fel az aranyat, ugye az oroszok is meg a kínaiak is hogy meg tudják csinálni az aranyfedezetű közös valutát, devizát de mindegy ez most csak részletkérdés, na szóval térjünk vissza arra hogy megtapasztaltam azt hogy ha az ember olyan dolgot csinál ami a fentieknek tetsző akkor még másabba segítség, Milyen, mit értünk ezzel hogy még másabba segítség? tehát honnan tudni azt hogy mennyire olyan dolgot csinál az ember ami a fentieknek tetsző? na most ebben kapcsolatban van egy szabály a Szabálya következő. Van 8 dolog, 8 terület. Tehát nem tíz, most 8ról beszélek. Vagy te önmagad, van a családod, mi a család? Akikkel együtt élsz, akivel nem élsz együtt, az nem a családod tagja. Világos ez? Hiába gondolod azt, hogy közvetlen hozzátartozod de ha nem élsz vele együtt már nem családot, ő neki van egy saját családja és ha ő egyedül él valahol tőled távol akkor neki nincs családja, egy család nélküli egyén de attól hogy ő egyedül élte 50 kilométerre alébb raksz, csak most mondtam valamit nem tartoztok egy családhoz, azaz egy család akik együtt élnek nyilvánvaló, na most ha te egy nagy háztömbben élsz és abban van 28 család akinek nem rokonod az akkor az mind külön családja van az nem számít mert nem együtt éltek, nem egy lakásban éltek, érted? tehát nem egy egy háztartásban éltek, érted? világos ez? tehát az a család akikkel együtt élsz, menjünk tovább, egy közösség, mi a közösség? a közösség az például egy szervezet, mit például a miénk? például egy vallási közösség az is egy közösség, egy szekta az is egy közösség, persze jó akkor például bármilyen közösség az közösség, egészen egy nemzeten keresztül vagy egy országon keresztül egészen a faig a saját fajtádig, a mi esetünkben a fehér fajig, vannak különböző fajok ugye van a fehér, van a barna, van a sárga, meg van a fekete, jó? az mind-mind külön faj és ezáltal már nem tartozik a fai tehát nem tartozik a közösség, az már más, nekik az a közösségük akkor tartoznak bele ezek a különböző fajú közösségek, hogyha a negyedik dolgot nézzük, az pedig az emberiség világos ez? tehát akkor már négy tartunk vagy te vagy a család van a közösségek és van az emberiség Igen. és abban benne van mind a négy faj, majd jönnek az ezen túli dolgok, jönnek a, a, az élőlények, az élőlények ami azt jelenti hogy rajta az embereken kívül, az emberiségen kívül minden élőlény, de hát az azt jelenti hogy az élőlénybe valamilyen szinten beletartozik az emberiség is, mivel az élőlények részé, része az ember mint test oké? Okay? tehát vannak, vannak az élőlények, na azon túl az ötödik, nem hatodik, bocsánat, a hatodik pedig az élettelen dolgok, az összes élettelen dolgok, dolog ami a Földön létezik illetve a világegyetemben létezik, Hoppá. tehát a hold is ide tartozik nekünk, a nap is ide tartozik stb. stb. stb. sőt a bolygók is ide tartoznak amelyik körülvesznek minket a csillagok ide tartoznak az anyaghoz, tehát az anyag, az anyag tartozik ide, jó? De a Földön belül, ide, ha maradjunk a házunk tájánál, a Földön belül ide tartozik a víz, mint él, élek, annak ellenére, hogy életet táplál, de élettelen a víz. Ide tartozik a Föld, annak ellenére, hogy életet táplál, de akkor is élettelen a, maga a Föld. Jó? Annak ellenére, hogy vannak benne mindenféle baktériumok meg stb. de maga a föld, maga az anyag az nem élő világos ez tehát minden ami nem élő az ebbe a kategóriába tartozik azon túlmenően van még kettő ugye a hétnél jártunk jön a, a hatnál jártunk jön a hetes a hetedik maga a gondolat a tudás a szellemiség az értelem a teremtőerő erő, nem a teremtő, a teremtőerő, mert ugye a teremtőerő az alapján jön létre, ez mind ide tartozik, oké? Okay? ide tartozik a lelkünk ide tartoznak a, a, a lélek típusú lények, energialények ez mind a hetedik hajtóerő és van egy nyolcadik hajtóerő? az pedig maga a teremtő, oké? Okay? tehát maga a teremtő az egy igen magas rezgésű lény oké? Okay? energialény amelynek nem kell testet öltenie, mert maga az energiája az megtalálható mindenben még ebben a tárgyban is oké? Okay? tehát maga a teremtő az amely azt a célt szolgálja hogy a világegyetem előre haladjon és fejlődjön, érted? az egész világegyetem nem azt a célt szolgálja hogy mitől én, megsemmisüljön a világegyetem hanem előre haladjon és fejlődjön, oké? Okay? na most akkor megnézzük a rombolás az jellemzően nem azt a célt szolgálja hogy valami előre haladjon, kivétel akkor hogyha valamit azért kell lerombolni hogy annak helyére valami jobb kerüljön, világos ez? valami építőbb, valami pozitívabb kerüljön, kivétel ez a rombolás, na most például az emberek elnyomása az rombolás, világos ez? ha például mondjuk Állatokat valaki keftelésből gyilkol, nem táplálék szemszögéből, hanem keftelésből, csak azért, hogy gyilkoljunk, érted? -e. Az, illetve ő mert az állatokat nem gyilkoljuk, hanem őjük, az embert gyilkoljuk csak, bocsánat. Jó, tehát az embert gyilkoljuk, az állatokat őjük. Tehát, hogyha leölik az állatokat csak azért, hogy pusztuljanak, akkor az baj de ha például azért ölik le az állatokat mert mit tudom én haszonállatokat ölnek azok az állatok és ezáltal léheznek az emberek akkor nyugodtan le lehet ölni azokat az állatokat akik a haszonállatokat ölik, világos ez? vagy nem akik hanem amik, bocsánat, mert az állatok az nem akik hanem amik, jó? maradjunk ennyibe, szóval csak már lassan én is eltalulom a tévében már más nem hallani csak az állatokra is akik már lassan a tárgy is aki, már egy autóra azt mondják hogy aki személyes lévás. Aha igen eszméletlen, pedig ezt annak idején megtanították megtan, nekünk még normálisan tanították de szerintem a, a mostani iskolásoknak tudja hogy nem normálisan tanítják ezt jó tehát ugye az aki az mindig csak kizárólag és egy lehetett az az ember az ami az meg lehetett állat, lehetett növény, lehetett tárgy, így van, jó? na szóval és ha ezt nézzük ezt a dolgot akkor ugye itt van ez a nyolc terület és ez a nyolc terület az aminek a javát szolgálod annál jobb, annál etikusabb dolgot művelsz, világos ez? minél több ártalmára vagy ezeknek annál etikátlanabb dolgot művelsz világos ez? tehát egyszerű a képlet ezáltal az ember meghatározhatja a saját életét méghozzá elég szépen ezeknek a javát szolgálom vagy nem szolgálom a javát milyen egyszerű és minél inkább szolgálod ezeknek a javát, annál inkább pozitív dolgot csinálsz, és annál inkább fentről kapsz rá támogatást. Világos ez? Tehát amikor mondjuk van egy házas pár, és mondjuk a házas pár nem etikus dolgot csinál, olyat csinál, amit berzegő nem szeretne a másik csinálna neki, akkor az etikus. Vagy hm? nem? Hm? Tehát, hogyha a házaspárok olyat tennének a másikkal, ami berzegő szeretné, hogyha vele tenne a másik, akkor nem lennének házastársi problémák világos ez? hát csak van egy ösztön és lehet hogy lakozik benned egy kis ördög, magyarul olyan entitásoktól kapsz támogatást aki arra ösztönöz hogy olyan dolgokat tegyél ami nem eléggé etikus sőt etikátlan világos ez? például az szerinted etikátlan vagy etikus hogyha cseszegeted a másikat, mit tudom én, és egyszer csak elkezdesz vele ordibálni, például az etikus vagy állandóan irányítgatod, érted? fogsz és parancsolgatsz állandóan neki, vagy legalábbis te nem biztos hogy úgy értelmezed, de a má, nem az a lényeg hogy te hogy értelmezed, hanem az a lényeg hogy a másik hogy értelmezi? Hm? vajon? vajon az etikus? nem tehát azon ezért el kellene gondolkodni hogy az ember tanulja az etikát akkor sokkal jobban meg tudja határozni azt hogy mi az az etikus és mi az etikátlan én tanultam etikát csak nem olyan szinten mint ahogy tanítom érted? tehát én ahhoz képest amit tanultam etikát sokkal de sokkal több információt kaptam az etikával kapcsolatban mint amit tanítottak nekem alapnak az jó volt semmi baj nem volt vele ami azt jelenti hogy arra az alapra rá lehetett építeni a tudást de én azt láttam hogy azok akik az etikát tanították nekem nem voltak etikusak tehát bort ittak és vizet pédikáltak és abban a, a, ott ahol nekem tanították az etikát én össz egyetlen egy etikus emberrel találkoztam csak az összes többi tele volt etikai vétséggel, érted? tehát én most meg tudom például határozni azt hogy miért kell valakinek szenvedni mondjuk idősebb korban, érted? mert lehet látni hogyha az ember visszanézi az életét hogy mit tett, mennyi etikátlan dolgot művelt és vajon vezekelte érte? érted? Mi a vezeklés? nem az önsanyargatás, nagy tévedés, régen a középkorban ezt tanították, hogy az önsanyargatással vezeke kell vezekelni, nem, avval vezetelsz, hogyha mások felé jóvá teszed azt, amit elkövettél, tehát hogy értsen, A te vagy B, avval szembe elkövettél ártó tetteket olyat amit bezegő nem szeretett, vagy bezzeg, te nem szerettél volna hogyha vele tesznek de Aval már nem tudod jóvá tenni de jóvá tudod tenni C-nél, d -nél, -nél, érted? stb. stb. ami azt jelenti hogy ott jó cselekedetekkel le tudod vezekelni az ártó tetteidet és én tudod, mit látok? azt látom hogy az emberek szenvednek idősként mert elkövettek tetteket, és nem vezekelték le, oké? Okay? és képzeld el ez úgy működik, ez egy csodálatos dolog amikor az ember elkövet ártótetteket már pedig mindenki követt el ártótetteket még akkor is mikor már tanulta de még ö, ö, hibázik és ez úgy működik, hogy amikor az ember elkezdi lerónia tartozását, az etika és a etikátlanság mérlegét, kezdi kiegyenlíteni, érted? és kezdi telepakolni jó, jó cselekedetekkel a mérleget, az azt jelenti, hogy először kezdetben szó szerint azért csinálja az ember, mert tudja, hogy elkövettem és tudja, hogy jóvá kell tenni de utána magát a jó cselekedeteket megszereted és nem tudsz jó cselekedetek nélkül élni, érted? úgy megszokja az ember, képzeld el ami azt jelenti, hogy az életed részévé válik a jó cselekedet és ez így működik mindenkinél, aki ezt csinálja és ez azért nagyon jó, mert onnantól kezdve az életed olyan részévé válik hogy a jó cselekedet mivel egy nyújtás, egy adás mások irányába, ezért kapsz el egy cserét világos ez? és mit jelent? az azt jelenti hogy nem fog szűkölködni és az embernek mire van? tehát mire van igazából szüksége? a szükségletei kielégítésére tehát hogyha teljes egészében ki tudod a szükségleteidet elégíteni akkor annál minek több? magyarázza már el nekem valaki hogy minek több nem tudja ezt senki sem elmagyarázni ezt tudod micsoda? az azt jelenti hogy hogy telhetetlenség a telhetetlenség az ártó tett, mert a telhetetlensége véget az ember felhalmoz, az mások kárára fogja tenni, világos ez? Tehát most ugye édesanyámnak ürítjük ki a házát így szépen apránként hát amint a kuka el tud vinni hát ha nem dobtunk ki 500 pár cipőt akkor semmit, érted? ugye megkérdezném hogy egy nőnek minek 500 pár 500. 500. 500, 500, tehát 500 pár cipő így van, minek? hát kiszámoltam hogy körülbelül olyan 10 millió 9-10-11 millió forint közötti összeget csak úgy elszórt, érted? csak úgy elszórt, jó mennyi idő alatt? 18 év alatt vagy 17 év alatt de ami azt jelenti hogy abból nem élt elszórt, érted? tehát ennyiből élt, mert az energiával való foglalkozás hogy eladjuk, érted? Enképp nem, nincs rá szükségem hogy eladjam, fogtuk, kidobtuk, kész ennyi. érted? az is energia hogy oda elvisszük, érted? nem érünk arra rá hogy ilyennel foglalkozzunk, érted? a kuka meg ott van azt puf azt kukás elviszi azt ennyi nem érünk rá ilyenekkel nem érünk rá foglalkozni hogy azt árusítsuk meg ilyen baromságok érted meg elcipeljük ide vagy oda vagy amoda nem érünk rá de azt már Marian is beláttam mert Marian azt mondta hogy hát be kell vinni a ilyen helyekre hát már ő is górja be a kukába érted hát ennyi nem érünk rá nincs rá arra időnk annyi időnk van hogy elszaladunk fél órát azt kikukázunk vagy egy órát ott vagyunk, nincs arra időnk hogy, hogy itt órákat ilyennel foglalkozzunk, érted? nincs tehát mi mit csinálunk? emberek javát szolgáljuk, abban nem fér már olyan be hogy menjünk aztán bevegyünk cipőket vagy ruhákat vagy ilyeneket, érted? nincs nincs rá idő még arra sincs hogy ilyenekre valakit megbízunk meg azt oda kell renden. Stb. stb. stb. bonyolult az egész, értitek? jó? és fogja kikukázzuk az egészet, ennyi, ilyen. tehát millió forintokat kukázunk ki amit kidobott anyu, nem érdekel, nem érdekel ha, olyan dolgokat találunk hogy egyszer nem használták, érted? egyszer sem használták, egyszer. de rengeteg ilyen dolgokat, vadi új dolgok, érted? és egyszer sem használták jó? na szóval lényeg az hogy hogy ez Ez nem szükséglet. Érted? Ez nem szükséglet. lett. Ez, ez, ez nem, ez mit mondtam az előbb? Micsoda? Telhetetlenség, telhetetlenség, így van. Tehát egyszerűen egy kész, kényszert érzett arra, hogy havonta a nyugdíjának a felét azt csak úgy elszórja, elköltse, érted? De annyit körülbelül. Jó? na hát de ezért mi van? hát szenvedi szegény nem kicsit nem kicsit, meg amilyen természete volt, én láttam milyen természete volt mert együtt élt ugye nagymamámmal mármint egy udvarban egy házban két külön és és láttam hogy hogy tudott működni én nem csodálom hogy most szenved, nem csodálom oké? Okay? hát csak az ember sajnálja a szenvedésért, de nem engedik el? nem engedik el, érte? hova nem engedik el? nem engedik meghalni. így van, nem engedik meghallni, szenvedtetik, így van, ha most azért ha most képzeljétek, most covidos lett, ezt csináltak neki egy PCR-tesztet az covidos, azt elvitték egy izébe hát hihetetlen egy covidosok közé egy kórházba de semmi baja nem volt, tehát tünetmentes covidos volt, csak úgy mondanám tünetmentes, teljesen tünetmentes, vasból van egyébként az immunrendszer de tényleg, tényleg, hát ez nem szenvedtetés, gondold végig na mindegy, szóval lényeg az hogy ez most csak kis kitérő volt de térjünk hát vissza a lényegre tehát itt van egy olyan tevékenységünk ami a legnagyobb jót szolgálhatja az emberek és a teremtő számára és az egész bolygó számára és ez mi? az hogy bevinni az embereket, hoppá, bocsánat, bevinni az embereket, na miért nem indulsz el? ja már nem oda kattintottam, bevinni az embereket hoppá, túlmentem az aranykorba, ami csak egy átmeneti kor mi a lényeg? hogy visszajutni abba a társadalmi formába, érted? amit úgy hívják hogy magasabb rendű szintű létforma, érted? mit jelent amiről az imént beszéltem? hogy képes legyél szellemlényként működni, érted? nem szellemként mert szellemként működhetsz tényleg ha meghalsz nem mész föl ugye a, a fénybe hanem itt maradsz a bolygón és húgsz és kísérthetsz, vannak itt persze sok ilyen lény amelyik itt maradt nem ment el a fénybe mert azt se tudta hogy meghalt, azt hiszi hogy él, tényleg azt hiszi hogy él, alszik álmodik azt hiszi álmodik, nem tudják tehát nem erre gondoltam hanem arra hogy főkerülni kerülni egy olyan magas létformába ahol visszakapod azt a sok millió éves tudást amivel a lelked rendelkezett és amit ugye időnként elvettek de nem elvettek mert elmentettek, elment, elmentettek, jó? és ezt vissza tudod kapni de ehhez kell egy átmeneti korszak aminek 2035-re létre kell jönni a bolygószinten ha nem jön létre az aranykor a bolygón akkor itt nagy baj lesz oké? Okay? nagyon nagy baj pont amiatt mert hogy itt jelen vannak nagyon negatív entitások akik kifejezetten azt akarják hogy az emberiség energetikailag egy alacsony szintre süllyedjen hogy ha az emberek egy alacsony energiaszintre süllyednek akkor nagyon jó befolyásolhatóval válnak, ezért például már elérték azt hogy az emberek ne jöjjenek ki egymással azon a szinten sem amit úgy hívnak hogy család és úgy hívnak hogy család, család, család, a legtöbb ember otthon harcol otthon harcol hát a család az azért lett kitalálva érted hogy biztonságot hozzon létre nem egy olyan helyzetet ahol az emberek harcolnak Hát teljesen ellentétes a család elvével a harc a, a, a legnagyobb biztonsági egysége az embernek a legerősebb nem legnagyobb bocsánat legerősebb biztonsági egysége az embernek a család és ha a családban harcolnak a felek, és itt beleértve a szülő gyereket, nem csak a párokat, akkor az nem biztonsági egység. Akkor az azt jelenti, hogy a lenti entitásoknak tökéletesen teret engedtek az emberek, érted? Tehát hagyták magukat a lentiek által befolyásolni. Király! ez igen, és ezt gondolod a fentiek sokáig hagyják? hogy a lentiek itt átvegyék a hatalmat hm? Ez mondom hasonló, már többször mondtam, mintha neked lenne egy városod, a te városod és akkor ott lenne egy vár, a várban meg ott lenne az ellenség érted? és nem tudnád mivel az egy jól védett vár, nem tudnád kiűzni őket, érted? mit csinálnál avar a várral egy idő után? fognád fölrobbantanád az egészet, érted? még akkor is hogyha azt te hoztad létre, még akkor is ha azt te építetted, világos ez még akkor is ha kétkezi munkáddal építetted, akkor is inkább fölrobbantanád, inkább veszed egy kisebb egység mint az egész, világos ez? tehát ez egy alapvető elv hogy inkább vessen egy kisebb egység mint az egész köszönöm szépen a figyelmeteket, ha egy közösségben szeretnél lenni ahol be tudsz jutni az aranykorba és segítünk abban hogy felkerülj a felső, visszakerülj a felső létformába akkor itt a helyed ha nem akkor örültem hogy meghallgattad az előadást, szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok!